Trondheim är en av de eldste byene i landet. Den ble grundlagt i året 995 av Olav Tryggvason, som i dag skurer ned på byn fra sin høye sokkel mitt på Trondheims torg. Trondheim er preget av brede, åpne hovedgater. Den nåværende reguleringsplan ble gjennomført av general Sissing sinjong,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 fra Porgen svinger vi inn i munkegaten og stanser et øyeblikk ved Stiftskoren som nå er kongeboli der nordens største og kanskje vakkerste trebygning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 Bakkelandet var i gamle dager en forstad til Trondheim. Som en kontrast til de brede hovedgatene,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 I den gamle bebyggelsen ute i Kongens gate, finner vi fremdeles sladrespeil som en gang var så moderne. Turen går videre gjennom Mellomila ut til Ildsvikøra,